Det är också viktigt att kunna tänka kritiskt om de här källorna. Var kommer de ifrån? Varför ser de ut som de gör? Söka, värdera och referera vetenskapligt. Del 1 av 6. Introduktion och lärandemål. På Stockholms universitet producerar studenter och forskare kunskap. Kunskap som ska gå att lita på och som når ut till hela svenska samhället och stora delar av världen. Från grundutbildning till forskning pågår dagligen vetenskapliga aktiviteter där en mycket stor mängd information prövas, stöts och blöts. Och i de här vetenskapliga processerna spelar universitetsbiblioteket en nyckelroll. Biblioteket utgör nämligen själva navet för att den vetenskapliga kommunikationen ska fungera eftersom bibliotekets systematiskt lagrade information gör det möjligt för alla studenter och forskare att ta del av alla böcker, artiklar och annat vetenskapligt material. Så eh, låt oss se vad du behöver hantera för att utveckla dina studier. Det vi har tänkt att du ska lära dig är att hitta i, i den vetenskapliga informationsdjungeln. Och den kunskap vi tror att du behöver, som vi hoppas att du har fått i slutet av den här dagen, är att dels veta hur sökverktygen i sig fungerar, vad det är för teknik bakom. Men vi vill också att du ska kunna mer, vara mer strategisk. För att kunna optimera de här sökresultaten så att du inte behöver läsa allt utan kanske bara lite. Det är också viktigt att kunna tänka kritiskt om de här källorna. Var kommer de ifrån? Varför ser de ut som de gör? Sist men inte minst behöver du också kunna referera till olika källor som du har hittat. Och det behöver också vara strukturerat så att andra kan förstå vad du har gjort. Välkommen till bibliotekets programserie Söka, värdera och referera vetenskapligt. I nästa avsnitt begär vi oss rakt in i bibliotekets hjärta för att titta närmare på hur du söker efter material på bibliotekets webbplats.